Gyurkovics Tibor, az utolsó karácsony. Apám szemezöld volt. Én akkor a nagyanyámnál laktam. Apám költöztetett oda. Nagyanyám eltörte a combnyak csontját, vagy combcsontnyakát, azóta sem tudom, hogy kell mondani. Nagyon elesett volt, durcás, nehéz teremtés, kőkék szemekkel, széles szájjal látkozódott. Szidott engem, pedig én szerettem. Hogy rendetlen vagyok, hogy rágom a körmöm, hogy ócska állásban dolgozom, egy pincében bicikli részeket rakosgatok, havi 1800 forintért pedig többre vihetném, mert eszem van, de makacs vagyok, és csak a magam élvezetét keresem. <gül> egy kórusban énekeltem, igaz? És hogy nem lesz belőlem ember. Alig tudott fölkelni az ágyából, de a botjával fenyegetett, hogy élek, hogy kevés parizert tettem a vajas kenyére, ami egyébként nem volt igaz. Minden reggel élet 15 dekát vásároltam a saját pénzemből, mert ő eldugta magáét, de féltem, hogy éhen hal, nem is tudom pontosan mennyi kell egy embernek. Szidott, hogy későn járok haza, hogy barna a hajam. Vasárnaponként fölbukkant az apám. Teli lábosokkal, modár tejje, paprikás csirkével, rántott szeletekkel, hogy megetessem a nagyanyát, az anyját. simogatta a fejemet, hogy ki kell bírni, tudja, hogy nehéz. Zsörtölődött és kedveskedett nagyanyával is elviharzott. Nos, karácsonykor is ott járt. Később tudtam meg telefonon. Ilyenkor, karácsonykor elindult, volt egy budai otthona, onnan indult el, jókor, délelőtt. Fölrohant a nagyanyámhoz 3-4-9-kor, máj gombócos levest vitt, meg rántott pulyka mellett, mákos gubát és narancsot, itt elhordóval jelent meg, hozott ajándékokat, egy fadan elhálló inget, egy lengyel sótartót, titromos tortát, két kék táscsészét, a csillára akasztható ünnepi virágot és a 15 cm-es karácsonyfán, melyen volt két kék szalon cukor meg egy habkarika, és a régi tíszekből egy törött templom lógott, meggyújtott két gyertyát, és kicsit beszélgettek. – Nem szeretem a lányodat! – mondta a nagyanyám. – Anya, anya! Tudod, hogy ő segít rajtad? – Hát köszönöm ezt a segítséget! Most is idekészítette neked a vajas kalácsot, a sajtot, a kávét, a sonkát, a leveset, a tűzhelyen. Most is elment. Hazament a testvéreihez. Nézd meg a cipőit, szanaszét a szobájában. Anya! Hát karácsony van, próbáld megérteni te is, nem akarom megérteni, nem akarok karácsonyt. Apámádra simított a Összezette nagyanyám cokmukjait, felöltöztette, botosan kibandokoltak a lifthez, és leszálltak a földre. Taxit kerített, és átevickeltek a városon. A járókelők boldog arccal rohantak ajándékok után, és a megritkult utcán utolsó kis karácsonyfát cipeltek magányos öreg férfiak. A nagybátyámikhoz rohantak. Ott is karácsonyoztak. Nagyanyám végre egy fotelben ült, még szemmel nézegette a rokonokat és apámat, aki zöld básonkabátban sürgött, forgott. Elénekeltek egy-két kis dalt, apám körszakát hordott, egy kicsit Jézusra emlékeztetett. Annyi jövett a, a délutáni halból, rohan tovább. Föld a szállt. Ott állt magányosan a hazasértő utasok közt, kezében a batyukkal. A táj havas volt. A föld peremén vékony fehérség húzódott. Apám utazott. Nem tudtam pontosan kideríteni azt a délutánt. Apám rohant. Következtetésem szerint először egy nő szaladt, akinek fekete kardigánt vásárolt az ünnepre. Az Ulászló utcában lakott ez a nő. Apám szerette. Ennek a nőnek volt egy gyereke. Nem apámtól, egy svéd mérnök hallgatótól, aki aztán továbbállt a gazdag svédiába. Apám fölszaladt a második emeletre, leadta a csomagját, a fiúnak is vitt egy játékautót, de azok már vidékre utaztak a nőszüleihez. Így csak a házi nénivel beszélt, aki szidalmazta a nőt, hogy ide szült neki egy gyereket, pedig csak a habérlő. Apám kavargatta a teát, az idegen idős asszony szobájában, aztán átjött a szomszéd öregasszony, konzervhalat bontottak, ittak egy korty vörös bort. Maga is másolhatná össze magát. Ennek abinó gyereke van. Hát igen, kicsit szőke. Igen még egy Maga komoly ember. Láttam egy-két írását a tükörben. Ne szeresse ezt a nőt, nem méltó rá. Nem vagyunk méltók rá, hogy szeressenek, nem azért szeretnek. Maga így el fog veszni, de karácsony van, gondoltam, egyedül vannak. Egyedül? Ezek? Soha. Azért én szerethetem, nem? És becsülöm, igazi ember. Az öreg asszony nevetett, apám szaladt tovább. Behúzott nyakkal törtetett a havas úton. Köhögött. Mindig köhögni szokott. Az emberek utolsó bebúgyolált csomagjaikkal siettek hazafelé. Hány karácsony van? Néha azt kérdezem. Ő egy budai villába ment, ha jól sejtem. Barátai gyűltek ott egybe, akik szerették. Előcsomagolt a szerény ajándékait, még nagyon is gazdagok voltak. Aztán megbeszélték a világ sorsát és a szakma gondjait. Azt hiszem a palesztín állam sorsáról is szótejtettek Na, talán csak azért, mert Jézus is élt Palesztinában. Vagy ott nem volt állam. Már nem emlékszem. Apám ekkor már nagyon gyűrögette a zakálát, ideges lehetett, még két karácsony előtte állt. Vagy három. A Bajcsi Zsirinszky utcába tartott. Átjött a 49-essel a hídon, fölment az első emeletre egy barna nő rakott ott plafonig érő karácsonyfát vásárolt, de a díszekkel, csokoládés szaloncukorral. Apám egy aranyláncot vitt a nőnek, aki csinos volt. Harisnyában jár, lesz fel. Valószínűleg arra számított, hogy apám nagyon csókolja és szeretketi. A nő harisnyás lábát az ölébe tette, már háromnegyed hat volt, apám mosolyogva nézte. Szép vettem. Szépet. Neked. Nekünk. Ugye szeretsz? N mindenkit szeretek. De ne így. Mondod szeretsz. Persze, tudod. Akkor csókolj meg. Megcsókollak, de mennem kell. Körülbelül így jutott apám hozzánk. Agyon szeretve csomagokkal a kezében. Mi is ünnepséget tartottunk, mi, az ő három gyermeke rengeteg ajándékot hozott, két kofferre valót. Néztük arcán a gyertya vízfényét. Körszak csillogott az ezüst. Elénekeltük a kis karácsony, nagy karácsonyt. Töltött tojás volt, föld Még tudálkoztam is, hogy fér be apámba ennyi étel, ennyi ényent szeretett. Hogy győzi, még az ételeket csak beletukmálja magába, de a szereteteket. Hova fér? N Nem fél attól, hogy belehal ennyi szeretetbe. Majd megy át a havas híton, egyedül, mert apám egyedül volt, ezt állíthatom. Már senki sincs az utakon, de ő csak lohol és lohol tovább. Új karácsonyok, új ünnepek, anyák, szeretők, testvérek, barátok, gyerekek nyomorultak felé, hogy bekopogjon, ajándékot hozzon, léhegyen bulladozzon. Megy a lucskos hóban, újháztól újházig. Az utcákon senki sincs, hiszen ilyenkor mindenki otthon van. Beesik a nyakába a hó. Nagy ember volt az apám. Berobbant az ajtón, örömet színt hozott élénkséget, millió ötletes ajándékot, és ott volt a béke. A jó szakó, Isten teremtette béke, és ő maga zakatolt belül zöld szakúja alatt, mint egy túlfeszített motor. Úgy hurcolta a szeretetek házba házba, mint egy kuli. De... Ki bír ennyi szeretetet cipelni? Mi, mint egy elhagyott család, körülvettük őt. Nem a szemre hányásunkkal, bár arra is lett volna okunk, hiszen kisgyerekek voltunk, amikor elhagyott bennünket. Magunk maradtunk anyánkkal. Négy nőleány, akik áhítozták a férfi szagot, az ember szagot. De gondoskodott rólunk, és sűrű megjelent, és itt volt ez a karácsony. Ahogy ette nálunk kanállal a majonézt, két kisebb testvérem is figyelte őt. Láttam, hogy siet. Tovább siet. Míg el kell mennie újabb karácsony tartani, az előszobában, kisbatyúkban újabb ajándékok várták, beteljesíthetetlen igéretek. Egy Istennek is sok volna. Még játszott velünk, mintha ráérne. Pedig már várták. Este 1kor. Nem tudom, miért jut mindez az eszembe. Hazament akkori családjához, egy asszonyhoz, és egy másik gyerekhez, akik nagyon szerették őt, és ő is nagyon szerette őket. Megkarácsonyoznak. Rengeteg színpompás ajándékkal, Igaz, félig alvó szemekkel, már alig bírták kivárni. Villanyig voltak a fán, karácsonyi ezt hallgattak, apám még rendesen nevet a ránt otthalából. Hogy bírta? Mindez 19 évvel ezelőtt történt. Apám akkor azt mondta, jár egy negyed órát, olyan szép, havas az idő. Csak úgy földobta magára a barna kortfelöltőt, Rövid csizmába ment ki a lejtős útra. Halkan fütyörészett, igaz, ott még két pohár tihanyiká Az Azt mondják a kis kerti vaskapuból visszaintett. A kutya bozontos havat rászta ki a bundájából. A lábnyomai meglátszottak a hóban, ameddig elkísérte. Azért közlem ezt az írást az Ausztráliai, Dél-Amerikai, Új-Zélandi, Fogföldi, Párizsi, Japán és Budapesti lapokban, hát ha valaki ráismert. Zöld szeme volt. Erre minden bíróságon meg